قال لك بقى شاومي نازله بجهاز جديد اسمه k 40 جيم Enhanced Edition او النسخة الالعاب المطوره تعالوا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن الجهاز اللي طلع فجاه ده يلا بينا <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب تكونوا بخير اجيبالهم ازاي دي شاومي واشاومه غسيله مولده شكله غسيله اي حد يجيب اي جهاز من شاومي بعدها بكام شهر ينزل جهاز يندمه انه جاب جهاز من كام شهر واخرهم طبعا الكي 40 الجيم ان او النسخة الالعاب المطوره اللي هتعمل فرقه كبيره جدا لما تنزل قال بقى ان شاومي كانت نزلت على الحساب الرسمي الخاص بيها على موقع سينا ويبو وده موقع صيني كده اعلان صغير كده عن الكي 40 الجيم Enhanced Edition وكان ظاهر بصراحة من الإعلان إنه حاجة شياكة جدا وعلى وضعها. نقدر نقول إن الموبايل عبارة عن ميكس لذيذ كده ما بين جزئين، جزء موجه للناس اللي بتاعة الألعاب أو الناس اللي بتحب الألعاب أو الناس الجيمرز بقت تقال جدا، لكن في نفس الوقت مش علشان هو موجه للجيمرز ما ينفعش تطلعه إلا لو هتلعب مثلا. شاومي بتقول إن نفس ذات الموبايل تقدر تستخدمه عادي جدا لأن وجهته شيك بصراحة وهم صادقين في حتة زي دي، وفي نفس الوقت جايب مميزات عالية جدا، جاي فيها مميزات الفايف جي ده غير شويه فيتشرز جميله ولذيذه كده فبالتالي هو عباره عن تجربه بتجمع بين كل ما هو لذيذ في حته الالعاب خصوصا في التصميم لكن في نفس الوقت التصميم ما راحش للالعاب على حساب الواجهه او على حساب الشكل هو جاي برضه في الشكل بيدي كده ستايل لذيذ خاص بيه خلينا نبدا بالجزء المشترك بينه وبين اي موبايل تاني وهو مميزاته كموبايل عادي يعني تقدر تستخدمه في حياتك العاديه الشاشه هتكون 6.67 من 100 انش وهتكون فول اتش دي بلس هتكون الشاشه اموليد وهيكون تردد الشاشه 144 هرتز ودقه الشاشه هتكون 2400 في 1080 بالنسبه للكاميرا الخلفيه الاساسيه فهي متوقع انها تكون من سوني بدقه 64 ميجا بكسل وخليك فاكر حته الكاميرا علشان هنرجع لها في حته روشه بعدين البطاريه هتكون باستيعاب 5000 ملي امبير وهيكون معاها شحن سريع بقوه 67 ووت وط. وطبعا الجهاز هيكون جايب معالج ميديا تك دايمنستي الف والشركة بتقول انه حقق في انتوتو سبعمية اربعة وعشرين الف ربعمية خمسة وتسعين نقطة. والمفروض على الورق إن هو يكون اقوى من معالج سناب دراجون. وبكده خلصنا مميزاته ومواصفاته في الجزء اللي على اعتبار ان هو زيه زي اي موبايل عادي لكن ناقص حاجات بسيطة زي انه مثلا في التصوير هيكون عندك في الوضع الليلي بانوراما نايت شوت مود وطبعا المعالج جاي عامل فيها شغل عالي جدا يعني مثلا الكاميرا هتكون بتلقط صورة ضلمة الى حد ما لكنها بتطلعها منورة جدا والمعالجة فيها عالية جدا ده غير ان عندك شوية اوضاع في 5 جي زي مثلا الاليفيتر مود او وضع الاسانسير وعندك شويه اوضاع ثانيه غيره طبعا والبطاريه هيكون فيها وضع 5 g الترا سيف وده طبعا بجانب الشحن السريع وبجانب القدره بتاعتها اللي هي 5000 فبالتالي هتكون عظيمه جدا وهتعيش معاك بشكل كبير جدا وبكده نكون غطينا تقريبا كل ما له علاقه باستخدام الموبايل ده كموبايل عادي نيجي بقى للجزء الخارق والجزء اللي عاجبني جدا وهو استخدام الموبايل gaming ستيشن او جيم سبيس او للناس الجيمرز وهنا شاومي حاطه في الموبايل شولدر بوتونز وكمان حاطه فيه سلايدرز السلايدرز دي انت بتدوس عليها علشان يفتح لك الشولدر باتنز، الشولدر باتنز دي ما بتكونش طالعه، ما بتكونش بارزه ما تقدرش تستخدمها غير لما تدوس على الزرارين دول، والمفروض اللي ظاهر من الاعلان انك لما بتدوس على الزرارين دول اللي هم السويتش دول او السلايدرز بينقلك على الجيم سبيس، ودي حاجه كده يعني منصه خاصه بالالعاب اللي هو انت بتدوس عليها علشان تحول الموبايل من مجرد موبايل عادي لموبايل جيمنج بقى اللي هو استعد معايا. فكتير لما اتكلمنا على الكاميرا وقلنا عايزين نركز في حاجه زي كده تصميم الكاميرا نفسه بقى جاي فينك لما بتدوس على السلايدرز دي بينور ال اي دي في الكاميرا نفسها بحيث ان بيدي شكل قروش جدا وطبعا الموبايل هيكون فيه وحده تبريد علشان الموبايل ما يسخنش منك بشكل مبالغ فيه لما تكون بتتقف في الالعاب شويه واخيرا بقى الاعلان عن الموبايل ده هيكون يوم 27/4 الحالي وهيكون الموبايل باسم ال كي 40 جيم انهانسد اديشن ده في الصين بينما هينزل في الهند باسم البوكو إف 2 وللاسف حتى الان ما فيش اي اخبار عن نزوله في الشرق الاوسط او اي حاجه زي كده لكن ما نستبعدش ان شاومي تنزله بعدها على طول في الشرق الاوسط باسم ثاني زي الريدمي 11 مثلا او حاجه زي كده ودي كانت نهايه الحلقه ما تنساش تعمل لايك لو عجبك وعندك زرار الاشتراك ممكن تدوس عليه علشان تتابع اخر الاخبار اول باول وشكرا على المشاهده نلقاكم على خير